Já, komið sæl. Áivar Arnar Þórsson heiti ég. Uh ég er 44 ára, ólsari. ég flutti frá Ólassvík þegar ég var 14 ára gamall. missti faðiminn í í sjórsleyfi þegar ég var 12 ára. Og mamma ákvað að flytja mér mig og systir mín í bæinn til að koma okkur í gegnum framhalls skóla. Þá tókst uh ég útskrifa stór fjölbrað í Garðabær. Um En eftir það fór ég að vinna sem málari og hef verið verkamaður í nær 20 ár og þekki því byggingar bransan mjög vel. Í runinu þá ákaði ég að fara í háskólan og tók hagfræði og útskvæðast með BA gráði í hagfræði 2013. Tók svo eitt ár í frí fyrir að vinna og fór svo í masterstnám í fjármála hagfræði sem ég útskrifaði 2016. Í dag er ég í kennarháskólanum og ég er að útskrifast við diploma í menntun framhallsskólakennara. Í framallsnáminni í hagfræði þá hefna bari ég saman framleiðslugetu íslenska byggingar ínaers við byggingar ínaðinn í Nori og þar sem að útkoman var okkur frekar óhagstæð og í framhaldi af því hef ég verið að skrifa greinar um húsnæðis- og byggingamarkaðan á Íslandi og sóftið stekktið í að uh, taka þátt í stefnumótinn innan pírata þar sem við myndum taka húsnæðismál og skiparlagsmál til endurskoðanar í borginni. Þessi, hérna, þessi, þessi fundið gengur mjög vel og erum við komin með mjög heilsta stefnu í húsnæðismálum sem og skiparlagsmálum. Í Kennarhállskólanum hef, hef ég verið stúttarað svolítið mikið einelti, sem ég hef verið í, í áfangum um einelti og þetta er hegðun ungmenna. Og hef verið að skoða greinar og lesa rannsóknir frá hinu Norðurlöndunum, settar norri Nore og Svíþjóð. Það sem að e, samfélagslegur kostnaður af einelti er alveg gríðalegur. Og þetta er málefnir sem ég vil taka inn í grunnskóla reykja ykkur til, og, að leggja á áherslu á forvarnir. Ég er mjög stoltur á verkum Pírata, hún er á Þingi, eða þá Halldór Auðván Svansson hefur gerst mjög gofa hluti í borgarstjórn. Þar sem að okkar sjónar mig koma fram sem snúast um gegnsæði og heiðalega stjórnsvíslu. Ég sækist eftir öðru sæti á lista Pírata í borginni og óska því eftir þínum stuðning. Takk fyrir.